Російські війська зосереджують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись водночас покращувати своє тактичне становище ще на трьох додаткових піднапрямках. Пане Петре, розкажіть, будьте добрі, що зараз відбувається на вашому напрямку. Розуміємо, що ситуація складна, пекельна, але можливо є певна динаміка. Динаміка тут не спадала. Зараз дійсно вони активізувалися на всіх напрямках по ділянки Бахмут. І справа, і зліва, і сам Бахмут вони активно штурмують, штурмують без перестанку і вночі, і день. Різними підрозділами є підрозділи у них, які виключно спеціалізуються на штурмі вночі. Є підрозділи, які спеціалізуються денний штурм, по-сірому штурмують, перед собою гонять зеків, перед собою гонять мобілізованих, малонавчених людей. Навіть з'явились випадки, коли перед собою вони гонять наших полонених для того щоб уникнути знищення і вогню з нашого боку артилерія танки дійсно тут вони мають перевагу і в артилерійських стволах і в БК і на жаль в людських ресурсах мають більшість але ну, війна йде протистояння шалене втрати несуть вони великі лінія тримається динаміка бою є постійно Ну як лінія дещо зміщується то їм вдається протиснути потім їх відкидаємо назад загалом лінія ну, стабільно утримується єдине що настільки велика динаміка що ти можна сказати там постійно сидимо десь пішли там вдалося метрів на 100 протиснутись, десь якісь підрозділи відійшли метрів на 100 чи 50 на запасні позиції але допомагаємо об'єднуємося вирівнюємо потім цю лінію тобто ситуація постійно постійна війна постійний рух постійні штурми щодо ну оце от важкість вже у цьому навіть вже звикли до погоди до болота до до, до, до якихось погодних обставин і холода Єдине, до чого звикнути не можна, це до того, що вони людськими тілами засипають, просто гонять їх і, і, і гонять. Ці полонені кажуть, що дійсно стоять загороджувальні загони, що найменший проступок карається у них смертю, тому вони вимушені лізти до нас. Якщо їм пощастить попасти в полон, ну це дійсно як виграти в лотерею, тому що... Ну, по-перше, воно нелегко. По-друге, наші бійці сильно гуманізмом до них не обтяжені після піння бучі, да, і після всього. Ну і по третє, що в такій динаміці воно особливо там не слухає, що воно кричить. Зазвичай, якщо бачить ворога, намагається його знищити. Хочу відмітити дві речі: перше, це стійкість нашої нашої піхоти. Це Сталеві люди з усіх підрозділів, і наш батальйон свободи, і підрозділи «Нацгвардії», і зсу підрозділи. Всі, хто працюють на Бахмутському напрямку, вони ну, в пекельних умовах тримаються лінію. І друге – це наша арта. Ну, просто красавчики. Це вже, вони так налучились, що з дефіцитом боєкомплекту, скільки у них мало… Буквально з першого-другого посилу попадають туди, куди треба, працюють дуже грамотно і прикривають наші піхотні підрозділи і наносять враження досить серйозне ворогу. Тому ворог змушений. Зменшувати кількість штурмових порядків, щоб уникати артилерійського враження. Це трохи полегшує роботу піхоті. Але тим не менше ситуація важка. Важка, бо ну, реально вони переважають зараз у всьому. В БК, в артилерії, в танках, навіть в кількості піхоти. Вже якої якості та піхота, то вже інше питання. Але вони зараз намагаються взяти кількістю. Пане Петре, за яких умов може статися якийсь переламний момент і ініціатива може перейти ну, на сторону Сил оборони України? Скільки, я не знаю, тисяч має втратити ворог на цьому напрямку, щоб зупинитися, або які боєприпаси у них мають закінчитися для того, щоб більше не впиратися чолом в цей бахмут? Є у вас розуміння? Можливо, спілкування з цими полоненими, їхніми військовими, е, дають розуміння? Ну, на жаль, на це розраховувати не доводиться, тому що якраз спілкування з полоненими, я підкреслю, я ніколи не допитував полонених, перше вони мені не цікаві їхня інформація потому що у нас специфіка роботи їх допитують відповідні служби а спілкуватися я з ними час від часу, часу спілкуюся, коли є часно то так от на це розраховують не доводиться тому що їх всіх обманюють їм говорять про певні услови умови фінансові умови певні умови служби а потім загиняють і використовують просто як м'ясо навіть вже не поодинокі випадки, коли людський їхній ресурс вони використовували для розмінування перед нашими позиціями, загороджуваних мінних загороджень. Тобто вони не Петро Кузик, командир батальйону Свобода, майор Національної гвардії України. Зараз перебуває на Донеччині. Ну, зв'язок трошки нестабільний. Будемо сподіватися, що найближчим часом пан Петро повернеться до нас. Ну, а ми інформуємо вас про найважливіше. Отже, Росія може використовувати дрони за будь-яких погодних умов, повідомляє Центр досліджень трофейної перспективного озброєння та військової техніки. Зокрема, полковник Олександр Заруба на мітингу, на брифінгу сьогодні заявив. Спеціалісти Центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати досліджень свідчать, що жодних заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, нема. Бачимо результати застосування. Вчора летіли і нічого їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватись за будь-яких погодних умов. Ось угу. така історія. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Національної гвардії України, повертається до нас в ефір. Є проблеми з зв'язком, ну, ви розумієте, напрямок да. такий, що тут було б дивно, якби цей зв'язок був всталий. Інститут вивчення війни тим часом фіксує наступну тенденцію. Російські війська можуть розпочати наступ на заході Донецької області, щоби захопити, спробувати захопити всю область. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Національної гвардії України, з нами на зв'язку. Пане Петре, дякуємо, що повертаєтеся. Угу. Пане командире, як може змінитися ситуація після того, як впаде мороз? Загалом, ваше бачення найближчого місяця боїв на Донеччині і Луганщині? Це що... питання військової інтуїції, крім того всього ще. Ми на, ми на морози зараз молимося, тому що мороз трошки скріплює болото це е, от саме важче працювати взимку е, коли болото і холодно це дуже важко і поранених і вакуїв підвозить БК і, ну, і взагалі техніка груз не в'язне морози це добре морози зменшують динаміку зменшують динаміку ворога у нас є вже випадки коли ворог вживає алкоголь і замерзає на позиціях поки що добре ви питали що може змінити змінить ситуацію виключно збільшення з нашого боку артилерійських систем три сімки мається на увазі БК до них і трошечки танків щоб могли ми не просто там тримати позиція і не рухати сперед от цю, цю, цю ситуацію переламає можливо у великих штабах інший задум перемелювати сточувати їхній наступальний потенціал ми ну, не, не знаємо і немає інформації, ми виконуємо задачі, які перед нами стають. Поки що стоїмо, перемалюємо цю мерзоту, е, стараємося виконувати якісну на нашу роботу. Да, важко, да, пекельно важко, я відверто вам скажу. Але піхота витримує поки що, бійці тримаються, ніхто не скиглить, всі розуміють важливість питання, що Бахмут, е, він є стратегічним для нас, тільки виключно тому, що це українська земля. Ворога може інші там логістичні стратегії якісь вони собі чи піарні стратегії а нам це не важливо чи Бахмут чи будь-яке інше село ми так само його тримали затято тому що це свята українська земля і не можна їх пускати ніде по змінам поки що в них є цей наступальний потенціал хоча я вам скажу що він вже відчутно зменшується можливо їх буде якась заміна чи, чи там нові штурмові їм підвезуть можливо це тимчасово але зараз вони видихаються це навіть видно по їхнім штур штурмовим діям тому що якщо раніше вони були глобальні вони там квадратами задумували цю всю історію то зараз вони радіють там якщо там дві-три хати сільських там вдасться їм там витиснути то це вже для них певний успіх тобто категорія боїв зараз це 100 50 може 150 метрів Ну і з нашого боку на жаль також тому що працюємо в таких умовах що поки що в меншості по от парі. власне надзвичайно важливий момент пане командири ви брали участь в обороні Києва від перших російських високопрофесійних орд І Якщо зараз порівнювати наприклад якість тої живої сили якою диспонує ворог з тамтою так, ще лютнево-березневою кампанією. Наскільки якість їхня впала і як загалом це впливає на ну, наповнення бойових підрозділів відмобілізованими російськими е злочинцями? Ну, якість непорівняно впала. Ну, тому що, якщо там ми працювали з підрозділами спеціального призначення, високомобільними, які висаджувалися, там з гелікоптерів, які висаджували з, з техніки, яка призначена штурмовою, які проводили штурмові дії. Навіть по автоматам було видно, що там трофейних автоматів оцих нових ми набирали, там 12 дванадцятих і так далі. То тут якість тут ну, це, чесно кажучи, я не скажу, що ми з бомжами воюємо. Ні, вони більш-менш для бою екіпійовані але це, ну видно що їх познали без підготовки і гонять без підготовки але в цьому і загроза тому що якщо там боєць знав собі ціну і він окупант навіть не дозволяв себе як м'ясо використовувати вони маневрували там не треба відходили вони берегли ну як могли умовний склад то тут оцей шлак весь таке ну в мене враження що у них подвійні задачі. Окрім штурму і захоплення території, у них задача утилізувати цих всіх і оцих всіх народностей малих, там, які там деменційські всякі, там, ну я їх там uh -huh. враховувати не хочу. Вони просто їх утилізовують. Пане Петре, От, а ми... народ Донбаса в лапках, звичайно, він вже закінчився в цих лавах? Ордовці мобілізовані чи добровольці. Я вже ні, не знаю. Ні, ні. Вони. вони вони ще попадаються, але вже, я вже давно не зустрічав ну таких матьорих. Зустрічаються ті, кого наловили на цьому. Причому от кра крайні полонений мав нещастя десь роздобути алкоголь. Їх тримали там для ну копачі, Ми називаємо там для інженерних робіт але він вживав алкоголь був поміщений командирами і тому його як за провину записали в штурмові групи ну йому пощастило там пораненим стати і, і волод попасти до нас От, власне він е, представляв казачий полк другий казачий полк ну там угу. ерунда якась там але тим не менше вони ще існують вони ще є угу. Дякуємо вам, пане Петре. Бережіть себе, якби це не звучало. Знаю, що деяких військових трошки дратують від цивільних такі побажання і поради, але це все що ми зараз Боже ласки вам, пане Петре, і бійцям.